Zláci budú hrať, že mám rýchtovať. Hej, keď nemám vrají rád, s kým budem tácovať? A popripovedam Však ja neškaj na večar Prajíra pohledam Ej, zahrajce hudáci Zahrajce do prása Ej, tak bym tancovala Mut, mut, mut, mut, mut, mut.